السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع متفرعة من شارع شاب في عمارة حديثة تمام دور ثالث العمارة فيها اتنين اسانسير ومدخل شيك شقة مساحتها مية خمسة وسبعين متر توضيب جديد زي ما احنا ما شايفين الإضاءات أرضية معمولة بورسلين الأسقف جيبسون بورد عندنا هنا اول حاجة بتقابلنا حمام الضيوف وبعد كده بنخش لطرقة التوزيع اول حاجة فيه المطبخ المطبخ موجود فيه الغاز المطبخ مساحته زي ما احنا ما شايفين وبعد كده اول غرفة بتقابلنا بنمشي في طريقة التوزيع. بالله عندنا هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين. في كابينة شاور. بعد كده عندنا الغرفة التانية هنا. على الشارع. وبعد كده بنطلع للغرفة الرئيسية اللي هي الغرفة الماستر بحمام بردك على الشارع وفيها بلكونة وده الحمام الماستر ميزه الشقه زي ما احنا ما قلنا على الشارع ميزه شجرة الشارع موقعها مميز جدا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر وانتظروا مننا جولاتنا واتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعمونا باللايك انتظروا منا المزيد بإذن الله إن شاء الله في حلقات عقارية وفي جولات بنعملها إن شاء الله أتمنى بس الدعم المستمر لينا إن شاء الله وانتظروا كل جديد ويا رب شقة النهاردة تكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.